السلام علیکم ناظرین کرام اس سے پہلے کے قسط میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کوپریٹیو سوسائٹیز امین ایک دو ہزار دیس کے دفعہ بارہ میں ذیلی دفعہ دو کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ محکمے کا نمائندہ جو ہے سوسائٹی کی جو بھی سالانہ اجلاس بلایا جائے گا اس میں اس کی شرکت لازمی ہوگی اگر آپ نے اس نے اس نمائندوں کو نہیں بلایا یا وہ نہیں آیا تو آپ جو اس کاروائی کر رہے ہیں سالانہ اجلاس کی یا الیکشن کی وہ اس کو حکومت قبول نہیں کرے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی ہے حالانکہ یہ شیک عدالت ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کی گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک کہ آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کریں گے قانون پر عمل نہیں کریں گے کوئی بھی قانون آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور محکمے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون پر عمل کریں اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ سوسائٹیز کے معاملات کو حل نہیں کر سکتا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ, کہ آخر اس کے رکھنے کی وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انیس سو پچیس کا ایکٹ ہو یا بیس ہو یا, یا بہلا دوست پہلی بات سب سے پہلے یہ کی گئی ہے کہ آپ سال سار کے اختتام پر آپ نے اپنے حسابات جو ہیں وہ مکمل کرنا ہے اس کے بعد میں جنرل باڈی بلانا ہے اس کی وجہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہمارے ایکٹ میں نہیں ہے بلکہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک ایکٹ میں جہاں کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں ان میں یہی بات ہے کہ سب سے پہلے حسابات کی تیاری کی جانی ہے اس کی تکمیل کے بعد میں پھر آپ بلائیں گے اور وہ جو حسابات ہیں وہ سالانہ اجلاس عام میں پیش کریں گے وبران کے سامنے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ انتظامیہ نے کتنا پیسہ وصول کیا کتنا پیسہ خرچ کیا کتنا پیسہ جو ہے آپ کے وہ صحیح معنوں میں خرچ ہوا یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں بلکہ ایک رپورٹ کی شکل میں یہ بتایا جاتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام میں ترقیات کے کام جو اندرونی ہے سوسائٹی کے اندر اس کے پر ہم نے اتنا پیسہ کیا اور اتنا پیسہ بجلی میں یا پانی میں کتنی اسٹ کے لیے ہم نے خرچ کیا اور بہت سا پیسہ ایسا ہے جب عمران نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے تو ان کے جو ہے وہ سب چیزیں پیش کرنی پڑتی ہیں اور دیکھیں حساب کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ بخش میں ہاتھی دے دیں لیکن حساب کے لیے رتی کا حساب دینا پڑے گا آپ کو اور یہ بات مسلم ہے آپ کو یہ بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کو حساب کتاب کا جواب جو ہے وہ اللہ کے پاس بھی دینا ہے پہلے اس لیے سوسائٹیز کے لیے میں یہی یہ کہوں گا کہ جو ممبر مینجمنٹ ہے انتظامیہ ہے سوسائٹی کی ان پہ لازم ہے کہ وہ پیسے کی حفاظت کریں پتہ نہیں کون سے ممبر کس حال میں لا کے جمع کرتا ہے کہ صاحب مجھے ایک پلاٹ مل جائے میں اس پہ گھر بناؤں اور رہوں یا جو بھی اس کا استعمال کرنا چاہے لیکن اس کے لیے وہ کرتا ہے اور سوسائٹی کے پاس وہ امانت ہے اس امانت کی حفاظت کرنا سوسائٹی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے اور محکمے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان جائب جو اجلاس میں تو سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ آیا سوسائٹی مینجمنٹ نے اپنے حسابات ممبران کے سامنے پیش کیے یا نہیں کیے پہلی بات تو یہ ہے اب اس کے بعد جو دوسری باتیں ہیں وہ ہم بعد میں کریں گے لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں صرف یہ بات کہ بھائی کیوں رکھا ہے کیا رکھا ہے یہ نہیں لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ صاحب آپ نے نماز پڑھنا ہے آپ نے تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ نماز میں کیا فائدہ ہو کیا آپ کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے آپ اپنا کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کام صحیح طریقے سے انجام پائے گا اس کی باقی باتیں انشاءاللہ شاء اللہ ہم اگلی قسطیں آپ کریں گے میرے اس پروگرام کو دیکھیے اس میں اگر کوئی غلطی ہو یا کوئی بات ان سے ہو جائے تو آپ اس کے کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے گا اور میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں گا تاکہ یہ آپ کو پروخت ملتی رہے السلام علیکم رحمۃ اللہ و